בואו נגיד שיש שם גוף ענה במסלול מעגלי. נגיד שזה מרכז המעגל. הגוף ענה במסלול מעגלי שנראה משהו כזה. במקרה זה הכיוון הוא בניגוד לכיוון השעון. זה יכול להביא את ההפך. אני רוצה לבדוק מהי המהירות הסיבוב של הגוף מסביב למרכז. ואיך היא קשורה למהירות הקווית שלו. נגיד שהגוף משלים חמישה סיבובים בשנייה. בשנייה אחת הוא לשלים להשלים חמישה סיבובים. בואו נקשור את זה לזווית ברדיאנים שוקטור ההתק שורק בשנייה. הרדיאנים הם דרך אחת למדידת סביעות. אפשר לדבר גם על מעלות בשנייה. אם מתעסקים ברדיאנים אני יודע שכל סיבוב הוא שני פי שמשניבים סיבוב שלם, וקטור ה-text שורק שני פאי זה כמו להגיד שהגוף נע מרחק של שני פאי כפול הרדיוס לכל רדיוס נטור. מכאן נובעת בעצם ההגדרה של הרדיאני. אם הגוף משנים חמישה סיבובים בשנייה ובכל סיבוב יש שני פאי רדיאני, אפשר לעשות קצת מיתוח יחידות, זה מצטמצם, וקבלים 5 כפול 2 פי, שזה עשרה פי רדיאנים בשניה. ניתוח היחידות מראה שזה נכון, ואני מקווה שזה נראה לך מהגיוני. אנחנו חמישה סיבובים בשניה, וכל סיבוב הוא שני פי רדיאנים, ואת קוראי טקסט הורק עשרה פי בשניה. שני פאי, שני פאי, שני פאי, שני פאי, שני פאי רדיאנים, בכל פעם, חמישה פעמים בשנייה, כלומר, עשרה פאי רדיאנים בשנייה. ערכן יש לנו חמישה סיבובים בשנייה, או עשרה פי רדיאנים בשנייה. שני גדלים מודדים את אותו הדבר. ואיזה מהירות סיבובית הגוף מסתובב סביב המרכז? לגודל הזה המודדת מהירות הסיבוב מסביב לנקודה המרכזית קוראים מהירות זוויתית. Angular velocity. קוראים לו מהירות זוויתית, כי הוא אומר לנו באיזו מהירות הזווית משתנה. זאת המהירות של שינוי הזווית. כשעוסקים בשני מימדים, כפי שאנו עושים כרגע בסרטון הזה, ולמרות שהוא נקרא מהירות זוויתית, אנחנו מתייחסים אליו כסכלל. אנחנו בעצם גודל וקטורי. להזיר עליכם מוזר, אנחנו מדובר על וקטור היוצא מהדף. זה בעצם צוי דו וקטור, ואנחנו נעסוק בו בעתיד. זהו גודל וקטורי וכיוון ה-בקטור תביא בכיוון הסיבור. למשל, כשהגוף נע בכיוון הפוך למחוגי השעון, בקטור מהירות הזוויתית יוצא מהדכר. דקור בשלושה ממדים. אם הגוף נע עם כיוון מחוגי השעון בקטור מהירות הזוויטית נכנס אל תוך הדכר. הכיוון נקבל לפי כלל יד-ימין. כשמקפלים את הצבעות יד-ימין לך בקבון האגודה האגודל מצביע על הכיוון של הווקטור, או הפסוידו-וקטור. לא אני בזה כרגע. המטרות שלנו, כשאנחנו עוסקים בשני מימדים, במישור, למרות שמדובר את פסוידו אנחנו יכולים להתייחס למהירות זוויתית, כרגודל סקלארי. כל עוד אנחנו מציינים מהו כיוון הסיבוב. אז יש לנו כאן עשרה פאי רדיאנים בשנייה, אנחנו קוראים לגודל הזה מהירות זוויתית, נסמנים אותו בעוד אומגה. אומגה באותיות קטנות. אומגה באותיות גדולות נראית ככה, אומגה באותיות קטנות זה ככה, ישננו מספר דרכים לחשוב על זה. ניתן להגיד שהמהירות הזוויתית שווה לשינוי בזווי, חלקי השינוי בזמן. בדוגמת זה אומר לנו עשרה פי רדיאנים בשנייה. אנחנו רוצים להשתמש בחשבון דיפרנציאלי ולמתא את המהירות הזוויתית הרגעית. זאת תהיה של הזווית כפונקציה של הזמן. איך הזווית משתנה ביחס לזמן. בכל אחת מהדרכים אנחנו רוצים לראות מהו הקשר בין המהירות הזוויתית והמהירות הקווית. איך זה מתקשר למהירות הקווית של הגוף? כדי לקבל את המהירות הקווית של הגוף, עלינו לחשוב לאיזה מרחק הגוף נע בכל סיבוב? בואו נגיד שהרדיוס הוא R. בכל סיבוב, הגוף של 2 פי R. בואו נגיד שאורך הרדיוס R מטרים, אלא היחידות. אז היקף המעגל 2 R מטרים. בואו נגיד שמהירות הזוויתית שווה לאום מגה רדיאנים בשנייה. מגה רדיאנים בשנייה, מהירות הזוויתית. וכמה סיבובים בשנייה זה שווה? אנחנו יכולים לחזור אחורה למה שכבר עשינו. יש לנו שסיבוב אחד שווה ל-2πי רדיאני, כדי להבהיר שלפעמים מודדים מהירות צפיתית וסיבובים בשנייה. אך היחידה התקנית היא רדיאני בשנייה. אני להפוך את עומגה מרדיאני בשנייה לסיבובים בשנייה. הרדיאני מצמצמים, נשארנו עם עומגה שני 2πי סיבובים בשנייה. נודים כמה מטרים בשיבוב אחד? יש לנו שני פאי אר מטרים בשיבוב אחד. הדק, אז המרירות הסביבית, רוצים חלקי את האומגה ברגדי אני בשנייה. לשיבובים אומגה חלקי שני פאי שיבובים בשנייה. נחפץ את זה כפול. להפוך את זה למטרים. לשנייה. כמה מטרים יש בכל סיבוב? בכל סיבוב נעים אחד של מעגל שעליהם, כלומר שני פי r מטרים בכל סיבוב. שני אלם מסמצמים, שני פי מסמצם שני פי, שאלנו מגה כפול r מטרים לשנייה. אר... שם עומגה פול R מטרין לשנייה. ככה קיבלנו את גודל המהירות הקווית. גודל המהירות הקווית של הגוף בסיבובו במעגל. אנחנו יכולים להגיד שגודל המהירות הקווית, סימן אותו ב-V שיהיה זה לא וקטור, זה לא וקטור המהירות, זה גודל המהירות. מה Speed R. גודל המהירות הקובית שווה למהירות הזוועיתית כפול הרדיוס. או יותר טוב, גודל המהירות הזוועית כפול הרדיוס. אתתבלבלו, זה אינו גודל וקטורי. אם זה היה גודל וקטורי הייתי tumors without the edge, החץ כאן למעלה. אם זה היה ואקטורי הייתי שם חץ כאן למעלה, מתייחס לכיוונו החוץ מהדף, אבל כאן אני מדבר על של כשנכתוב זאת במילים, הגודל של המהירות הזוויתית, הגודל של המהירות הקבית שווה לגודל של המהירות הזוויתית. כפול הרדיוס של המעגל, פה מסתובב הגוף, אם רוצים לבודד את המהירות הזוויתית, נחלקים את שני הגפים ברדיוס, מקבלים שגודל המהירות הצוויתית עומגה שווה לגודל המהירות הקווית חלקי הרדיוס. נשתמש במידע הזה מאוחר יותר כדי לדבר על דברים מעניינים אחרים. אני מקווה שזה מכן לכם תחושה טובה בקשר לאיך כל הנושאים האלה מתקשרים.